Lovituri de teatru preintele CNCD, vot împotriva sancționării preintelui Iohannis. Cum explic? Lovituri de teatru privind sancționarea presubliniere dintelui Claus Iohannis de c Consiliul Național pentru Combaterea discriminării cu 2000 de lei pentru folosirea termenului de penal în cadrul unei conferințe de pres. Resubliniere din tele -CNC de Xaba Astalos, a declarat pentru Digi24 ce a votat împotriva sancțiunii subliniere f de stat pentru folosirea termenului penal, în cadrul unei conferințe de presă. Din punctul meu de vedere, luând în considerare jurisprudența privind drepturile omului sublinierei contextul sublinierei persoanele fac de care s-a făcut declarația, această exprimare se încadrează în limitele libercii de exprimare. Persoanele fac de care s-a făcut declarația nu fac parte dintr-un grup vulnerabil, ci sunt politicieni, iar drepturile omului spun ce politicienii trebuie să aibă o tolerant mai mare la critici, a declarat Xabaas Stalos. Amintim ce administrația prezidențială a anuncat ce va contesta sancțiunea de 2000 de lei aplicat de CNC de pe motiv ce aceasta ar fi fost aplicat pe criterii politice. Cinci din cei nou membri ai CNCD au votat pentru sancționarea lui Iohannis.